حماده ابو حماده عمرو عريس <تصفيق> الليله بعض. هنا تحيات 1100 بطول الحسناويه 3 4 الكموريه ابو طول محمد عبد الوهاب التايجر. التايجر يا عم التايجر هنا تحيات 1100 مصطفى باشا الف 1300 تحيات 1500 على شخص بشي. عزيز باشا خليفه 1500 بتقول عزيز باشا خليفه الف وخمسمئه الف وسبعمئه احمد باشا خليفه كل ولاد خليفه بتزيد التحيات الف وتسعمئه رمضان باشا البياع ابو مازن تجاره السيارات برضو معاك هتركب معاكش هتركب احلى تحيه علشان خاطر ابو مازن باشا امجد بحيره الفين وميه الفين وميه بهزيدي التحيات كلها بالحب 2500 الباشا ابراهيم البلموني اخو عريس الليله لا عبدك ما تروحش للسمجاري هنا التحيات 2500 آه بالحب كلها بتصبح علينا وعليكم آه بنقول احمد فرج 2500 بهزيدي التحيات احنا وش البلد يا بلد هنا الكلام ثلاثه باكو كلها بالحب صمرة احلى تحيه لابن الحناوي قال له يا ابراهيم احلى تحيه على خاطر الحمدانة هنا تحيات تلاته باكو باب الحرس بلدنا دمياط بتصبح علينا عليكم زلزال درجه عالي لابو عمرو تلاته ونص ابو عمرو ابو عمرو ابو عمرو يا باشا ابو علينا ابو عمرو بيصبح علينا احلى تحيه على خاطر العربي اللي نور الدنيا علينا تحية غالية علشان خاطر أبو عامر الباشا حمادة أبو عامر أبو عامر اللي بيصبح علينا كل ولاد الحفناء وكل ولاد أبو عامر أبو محمود علشان خاطر ولاد أبو عامر هنا التحيات أربعة باقوا إحنا راجل واحد باسم أحمد فرج الهرم الرابع الهرم الرابع الهرم الرابع أربعة باكو بنزيد حب أربعة ومصر آه مهما الناس نموني احنا ولاد الفلاموني أربعة ومصر بنصبح علينا عليكم أربعة سبعمية البشر محمد فرد أخو العريس أربعة سبعمية بنزيد التحيات أربعة تسعمية ومن سباكو كم سباكو كم سباكو يا سيز الطيبر ن صباح عليكم آه خمسة التحيات آه مصطفى باشا الحفناوي مصطفى باشا الحفناوي خمسة عمّار باشا الحفناوي المملكة العربية السعودية عمّار باشا الحفناوي خمسة التحيات بزيد خمسة ونص بالحب على عيون فرحة النهارده خمسة ابراهيم آه باشا البرلماني خمسة الممية وستة باكو ستة باكو يا كل أولاد الدراغنومي وكل أولاد الحفاوي وكل أولاد معاني بيصبحوا علينا عليكم هنا ستة باكو ستة باكو بطول ابو بطول محمد باشا سلوس ستة باكو السلوس ستة التحيات ستة سته أه ربعماء بلموني مشيلكش لك انزل لك واعمل لك كل الحاجات والله. سته ربعماء سته ستوميه سته ستوميه التحيات هنا يا سامع باكو بطوله مع عمرو اهلا ابو عامر اباد باشا عامر هنا التحيات سامع باكو علشان فرحتنا احمد باشا فرج احمد باشا فرج البلموني فرحتنا مش يوم ولا اتنين. احنا فرحتنا السنه كامله باحمد باشا فرج هنا سته عددنا بيعد وما بيغلطش سبعه باكو التحيات بتزيد سبعه ونص سبعه ونص كلها بالحب على عيون البلمون ابو عامر والحفناوي سبعه ونص التحيات هنا ثمانيه باكو بطول التايجر احنا بنصبح علينا عليكو ابو مالك تحيه غاليه ليه ابو مالك اللي انا استشرف 8 باكو التحيات 8 200 التايسون والثيجر وابو عامر والحفناوي والبياع البياع هنا 8 التحيات 8 عزيز باشا خليفه 900 التحيات هنا تسعة التحيات بتزيد التحيات تسعة ونص احمد الفرد التحيات تسعة سبعمية كلها بالحب على عيون فرحة كلها تسعة تسعمية وعشرة بات طلع على زرز التفاتان اللي مفيش فرح في ملتنا دميات مبليل ترجمة <تصفيق> نانسي <تصفيق>